ولا تزيد المواقع خليني قد نسيت لا تغلب بقلبي صفحة الذكريات انتهى الحب وانتهى من حياتي انتهيت كل منا تخير لطريق طريق الحياة ما اريد اتذكر ناضي البشقيت بنيتي بس انسى ما لا ذكرتك حبيبي من فؤادي بكيت وابطر الدمع الاحمر وجنتي وشفت يا قلبي سلم لي جه نسى اتغلب بقلبي صفه الذكرى يا عاد سيد المواجع يا قلبي تسلل اتغلب لا تقلب تقلب صفات الذكريات. ما عليك. ما أريد أتذكر ماضي بنيتي بس أنسى، ما أتعدى ما تعدا وفات لا ذكرتك حبيبي من قوادي بكيت وكفار الدمع الاحمر وجنتي والشباك خليني قد نسيت لا تقلب تغلبي صفحه <تصفيق> الذكريات